Мене в тобі нічого не нервує Мене в тобі нічого не болить Моє життя, моє життя до твого та до І кожна хвиля то найкраща, найкраща мить І я і ти, Тут ми маємо право бути Я розумію, що великий, великий сить І кожен день наближення досить Жнивого життя і то, і то ворі. Мене в тобі нічого не нервує. Мене в тобі нічого не... Це любов, бо це любов до ближнього Любов до ближнього Любов до ближнього Мені нагадуй знов про цю любов, про цю любов, бо це, бо це любов Ми з тобою стільки пережили Золото вирізали серпом, били молотом Ми виривалися з оков, ми рідні Ми земляки, сусіди, ми люди І так має бути, бо це до ближнього любов Мене в тобі нічого не нервує Мене в тобі нічого не болить Моє життя, моє життя до твого так пасує. І кожна хвиля то найкраще, найкраще ми.